I denne video gennemgår vi, hvordan du udfører en korrekt lombalpunktur på den akutte patient. Inden du begynder på proceduren, skal du overveje følgende. Sørg for, at patienten er godt lejret, beroliget og du har fundet det optimale indstiksted. Bed assistenten om hjælp til lejring og prøveglas. Lad styr på udstyr og lokalbedøvelse. Og sørg for, at der er en god arbejdshøjde og belysning. Ved lejring i sideleje placeres patienten på siden med ryggen udlige. Patientens ryg skal helt ud til kanten af lejet. Sørg for, at ryggen ligger lige og skuldre og hofter ligger parallelt. Bed patienten om at presse imod dine fingre, så der bliver åbnet op imellem spinosi. Først udpalperes L4-niveauet, der findes i midtlinjen mellem Krista Iliaca Supera. Palper herefter over og under dette niveau Når du har palperet grundigt, Markeres de to bedste indsigtsteder med bagenden af en kanyle. Åbn det sterile lumbælsæt. Patienten kan her slappe af i ryggen, da det kan være belastende at ligge i samme stilling under hele proceduren. Tag nu sterile handsker på. I lobalpunktursættet finder du en rund balje til klorhexidin, gase, to afspritningssvampe, et hulstykke, en sprøjle, en lyserød nål til optræk af lidokain og en tynd, grå nål til indstik i patienten. Du finder desuden en introducer Selve lobalpunkturnålen, en nåleblok til transport af brugte nåle samt et plaster. Der er også 6 prøveglas, som rækkes til assistenten. Bed din assistent om at udpakke lydokrin 2%. Træk 5 ml lokalbedøvelse op. Få herefter klorhexidin hældt op. Desinficer indstiktsstedet i en cirkulær bevægelse indefra og ud og afvent lufttøjen. Gentag herefter desinficeringen. Afvendt igen lufttøjen. Sørg for at desinficere i så stort et område, at det dækker hullet i afdækningsstykket. Hulstykket kan foldes på midten for at sikre placeringen. Få assistenten til at påklistre hulstykket i toppen. Fordelen ved hulstykket er, at det udover at sikre stabiliteten, muliggør, at lejen kan optimeres, og ryg og hofter kan palperes igen inden indstik. Lokalbedøvelsen anlægges i samme område, som introducerer nogle indstået. Før hver indgift, aspireres for at sikre, at lidokain ikke indgives i et kar eller i spinalrummet. Du kan med fordel starte med at lægge depot i huden og så føre nålen forsigtigt ind, mens du lægger små depoter indtil der mærkes modstand, hvor man straks stopper indførelsen af nålen og indgift af lokalbedøvelse. Så frem nålen kun kan føres kort ind, vil det også være vanskeligt at indføre introduceren, og du bør derfor optimere din vinkling eller vælge et nyt indstiksted. Inden du indfører introduceren, skal du tænke frem. Er assistenten klar med glasene? Er patienten beroliget? Og er lejringen korrekt? Det er en god idé at revurdere lejringen inden indstik. Introduceren indføres, så den rammer ligamentet, der føles som en modstand svarende til at stikke i et viskeleder. Lumbalpunkturnålen indsættes i introduceren og føres herefter sikkert, men roligt frem, indtil der føles et tab af modstand. Herefter udtages stiletten, og der kan injiceres kammerfyldning. Stiletten skal trækkes ud hver gang. Ved manglende spinalvæske genindsæt stiletten og forsøg da enten at skubbe nålen længere ind eller trække den ud, samtidig med at du er løbende vurderer kammerfyldning. Overvej om lokal nålen sidder i midtlinjen og om retningen er for lateral, hvis der ikke ses kammerfyldning. Når væsken løber, fyldes 20 dråber i ellegas. Imens spinalvæsken opsamles, bemærkes, om væsken er klar eller fremstår skyet eller blodtilblandet. For hjælp af din assistent til at opfange drupperne så sterilt og kontinuerligt som muligt, så det undgås at drænere unødig spinalvæske. Når alle glas er fyldt, trækkes introducer og lombalpunktioner ud i en bladbevægelse. Proceduren afsluttes med at vaske eventuelt blod væk og påsætte plaster.